أقبلت مثل القمر حسن وجمال، الحياة والزين موصوف الدلال، الله فهمنا الوصف الكمال، طلت الحفر بها كل البلاء، زينب سمع. مبروك سمع. يا بنت الكرام، أقبلي في عز وأفراح وسلام، وأملي الدنيا ببسمة الغمار، وحضن الأميرة واحد ونورتي يا سترة سترة يا بك يا سترة سترة سترة سترة يا زينب وعشرين، يا غلا واحد وعشرين، واحد وعشرين، واحد واحد ستة ستة ستة المنى حسنين حسنين حسنين كل المناء والغلب وصون بإخوان وخوات هم فرحة لكون وفرح يا بعد كل البناء والورودك محبانك فحجدا ساعة ساعة من خارج يا عسى لفرح بيامك تدوم زي ما بواسعتم طرق الغيوم فرحتك اكبر بعد يوم ويوم يا عروسة حشو وجمال الحلاوه والسن